Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásban, én Kónya Bea vagyok, ő itt Szaszamacska, az én feladatom pedig itt a Youtube-omon, hogy tovább vezesselek titeket a Tudatos Instagramozáshoz vezető úton. A tudatos Instagramozás során, akár hogyha a workshopjaimról van szó, akár hogyha a YouTube videókról, stratégiai kérdések mellett ugyanúgy érintenünk kell az olyan technikai beállításokat, amik nagyban képesek megkönnyíteni a munkánkat. Nemrég feltettem nektek a kérdést, hogy mi bosszant titeket, minek a hiánya bosszant titeket a legjobban az Instagramon, és rengetegen írtátok, hogy az, hogy nem tudtok rendesen sort tördelni, sort töréssel képaláírásokat írni az Instagramon. Tudom mennyire bosszantó sokszor újra kezdeni a szerkesztését egy már kiposztolt tartalomnak, mert mindig összeugrik a szöveg. Tudom, hogy a pontozás is mennyire bosszantó, úgyhogy éppen ezért ebben a mai videóban így a második évadom legelején már egy ilyen fontos kérdésben szeretnék nektek segítséget nyújtani. Szaszok egyébként mozizik, néző is a kis cinegéket. Addig is szeretném nektek elmondani, hogy az ilyen technikai dolgokról, mint amiről ez a mai adás is szól, illetve magáról az egész szemléletről, ami szükséges ahhoz, hogy fenntarthatóan növekedni tudjatok az Instagramon, az Instagram ától z workshopom szól, amin 2020-ban is sok szeretettel várlak majd benneteket. Azt se felejtsétek el, hogy itt a YouTube-on rendszeresen teszek közé, minden héten teszek közé hasonló tartalmakat, így, hogyha titeket a tudatos instázás, akkor nyomjatok rá a feliratkozás gombra. Nemrég megkeresett Balázs akik egy magyar szoftvert, magyar oldalt fejlesztettek, ami tényleg egy hiánypótló igényt elégít ki, még hozzá azt, hogy tudjunk egyszerűen sort törni Instagram képaleírásban. Ez a megoldás a Captioner, és most megmutatom nektek a mai videóban, hogy miként működik. Ez a szövegszerkesztő felület egy böngészőben elérhető weboldal, tehát a captionerme weboldal címet kellene beírnatok a böngészőtökbe. Ezt a fedületet fogjátok kapni itt, és ebben a szövegdobozban tudjátok előre megszerkeszteni és sor tördelni a képaláírásotokat. Oké, okay, készen is vagyunk. A következő feladat tehát az, hogy rányomunk a Convert and Copy gombra, és már jön is a felugró üzenet, hogy sikerült másolni a szöveget. Most már csak be kellene éleszteni az Instagram, Facebook vagy Twitter bejegyzésünkbe. Itt lehet Betűtípus is választani, de erről van egy külön videóm, azt mindenféleképpen nézzétek meg, hogyha szeretnétek különleges betűtípusokkal kitűnni az Instagramon. Nézzük akkor, hogy működik-e a captionerrel betáplált szövegünk, és megtartja-e a sortöréseket Instagram képaleírásban is. Átmegyünk tehát az Instagram oldalunkra, kiválasztjuk a képet, beillesztjük, ugye hosszan rányomtam a képaleírásra androidos telefonon és hosszan uh, rányomva a képaleírás szövegdobozra be tudom illeszteni a vágótálcán lévő szöveget ami készen is van és rányomok arra, hogy megosztás ez az oldal egyébként a filmstagramon ahogyan hívják Amerikában na de a lényeg, hogy Voilà, működik, szuper, megtartotta a sortöréseket, és gyönyörűen tagolt lett a képalajrásunk. Remélem, hogy ti is annyira hasznosnak találjátok ezt a lehetőséget, ezt a megoldást, mint amennyire nekem sokat segít, amikor posztolok. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok meg azokkal, akiknek szintén hasznos lenne tudniuk erről az eszközről, Váldok titeket szeretettel az Instagram oldalaimon, elsősorban sztorin kommunikálok, tehát figyeljetek a 24 órás tartalmaimat csoportban, támogatózárt Facebook csoportomban is tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Szaszok, elköszönsz? Szaszok, nem köszönöm.